سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا می‌کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست کاملی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید. ویدیوهای ما در کانال آپارات و یوتیوب یوتیوبمون به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی آخرین اطلاعات و اخبار در خصوص کریپتوکارنسی و بلاکچین رو با شما به اشتراک می‌ذاریم. امیدوارم تا اینجا از ویدئویی که تهیه کردیم براتون لذت برده باشین توی این ویدیو می‌خوایم در خصوص خرید فروش اتریوم، ریپل، بیتکش، استلار، ای او اس با هم صحبت کنیم یا سایر هایی هستن که تو کریپتوکارنسی ازش استفاده میشه اما این خرید فروش بر مبنای ریال در داخل ایران و با کارت شتابی هست خب قبلا مجموعه کاملی ویدیو در خصوص خرید فروش برای شما تهیه کردم پیشنهاد میکنم که اون گروه ویدیو رو ببینید من این بالا براتون گذاشتم یک مجموعه کاملی در خصوص خرید فروش هست پیشنهاد میکنم که فارغ از این ویدیو اونها را هم مشاهده بکنید اگه به این موضوع یعنی خرید و فروش رم زر گری و به عنوان یک معامله گر حرفه ای میخواین تو این بازار فعالیت بکنید پیشنهاد میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله را فشار بدید تا به لحظه از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به اشتراک میذاریم، زودتر از بقیه خبر خبرداشید همونطور که گفتم، میخواهیم روی خرید فروش این چند ارزی که با هم صحبت کردیم یه سری نکات رو ببینیم، ببینید بحث نکات امنیتی از ابتدای و که ما تهیه کردیم شما به اهمیتش پی بردین احتمالاً که خیلی فرصت هایی رو برای کلاهبرداران فراهم کرده کسایی که حتی مثلا تو آیسی شرکت کردن پولشون از دست دادن یه سری نکات رو بعد در نظر میگیرفتن نگرفتن یه سری اومدن مثلا بدون ارائه هویت و یک سری مسیرهای متداول و قانونی خرید و فروش بکنن سرشون کلاه رو هفته پولشون رو خوردن خب ام میکنم ویدیو قبلی ما رو کامل ببینید نکات مفصلی در خصوص اینا ما اون تو توضیح دادیم پس مسئولیت ریسک معاملاتی در نظر داشته باشید که اگر ما ارزی رو نام میبریم یا سایتی رو معرفی می کنیم بیشتر و قطعا جنبه آموزشی داره و تائیدی بر عمل کرده 100 درصد سایت مذکور نیست یه ویدیوی برای شما تهیه کردیم در خصوص شاخص‌های ارزیابی کارگزار کارگزارها و صرافی ها ها و اکسچنج ها, ها, ها که شما نه تنها ایرانی بلکه خارجی هم باید احتمال اونجا کلاوبردری اونور که خیلی بیشتر از اینجا هست حالا حداقل اینجا یه آدرس دفتری و سایتی و تلفنی هست که میشه رادیو بگی اونجا که دیگه اصلا هیچ بعد این شماره رو در نظر بگیرید و بعد اقدام به انتخاب یک کارگزار بکنید دقت بکنید تو این مسئله که سرتون کلاه نره اگر سوالی تو این حوزه داشتین میتونید زیر این ویدیو برای ما کامنت بکنید براتون پاسخ صحیح رو یادداشت می‌ذاریم تا بتونید ازش بهره خرید و فروش خوب جذاب دیگه و هر حال یه نوسانی از یه افزایش افسای قیمت میتونید بگیرید که اگر با روش های تحلیل خرید فروش مثل تحلیل تکنیکال فاندامنتال یا حالا با پرایس اکشن خیلی کار میکنن تو این بازار آشنا باشید که خیلی قشنگ میتونید ازش نوسان بگیرید مزیت این خرید فروش با ریال بود علتشم اینه که اگر شما مثلا با دلار بخواید کارو انجام بدید هي دلار بهخاطر بیه تو حسابتون دوباره دلار بزنید بره تو حسابه، یا مثلا حالا این دلار دلار تتر میتونه باشه که من قبلا یه ویدیو دیگه هم در این خصوص تهیه کردم که این بالا براتون گذاشتم می‌کونم ببینید خب خیلی کمیسیون پرداخت می‌کنید منطقی نیست دیگه ریال تره ولی محدودیت داره محدودیتش چیه شما میبینی همین که میبینی یک دو سه چهار 5 تا من برای شما دارم توضیح میدم شاید توی کار یه بروکری یا یه اکسچنج این 5 تا بشه مثلا 20 تا بشه تا که نمیشه بزن. اما تعداد ارزایی که با تو کل بازار وجود داره چیزی بالا باید شیش هزار کوین و توکن هست که تو هر کدومش یه پتانسیل خوبی گذاشته شده که حالا چجوری میتونید توی اون یکی هم خرید و فروش بکنید که ویدیو مختلفی برای شما تهیه کردیم یکیش بحث خرید و, خرید و فروش کریپتوکارنسی هست که روش های این خرید و فروش توضیح داده پس اگر بتونید به ریال بخرید در داخل کشور که براتون هزینه تمام شده این کوین یا توکن خیلی ماین تره خب این توی این خرید و فروش هم اگر بخوایید در خارج از کشور این کار رو انجام بدید که پیشنهاد ما مثلا استفاده از دلار تتره یا ترو USDT یا مثلا استفاده از هایی که مثل پرفکت مانی و وب مانی هست که شما رو میتونه کمک بکنه برای انتقال پول به حساب اون بروکر یا اکسچنج خب بریم جلو ما یه وبسایتی رو قبلا معرفی کردیم به شما به دفعات توی این وبسایت شما قبلا اگر ثبت نام کرده باشین مراحل کی رو گذرونده باشین یعنی اون احراز هویت که روش های مختلفی هم داره خب دسترسی دارید به خرید و فروش فرض واری می‌ذاریم که ثبت نام کردین کی وایسیتون هم انجام شده دکمه ورودو می‌زنیم یه همچین صفحه میاد شما نام کاربری رمز عبورتون رو که بنویسین وقتی دکمه در حال ورود کلیک بکنید وارد صفحه اصلی سایت میششی همونطور که می یه همچین صفحه برای شما باز میشه موجودی ریالیتون رو میزنه و اطلاعات دیگه ای که در اختیار شماست برای اینکه بخواین یه کوین رو بخرین اول از همه بیان اینجا کیفای منو باز بزنید که این صفحه بازشه خب همونطور که میبینید اینجا اومده ریپل و گفته بیتکاش استلار ای او کوین لایت کوین بیت کوین اتریوم تتر اتر کلاسیک اگر بخواید این کار رو انجام بدید هر کدوم از اینا رو بخرید قبلش بیاین کیف پولتون رو درست بکنید فقط کافی اینجا دکمه واریزو بزنید مثلا من میام برای قبلا برای اتریوم بیت کوین و لایت کوین و, و تتر و ات اتریوم و ریپل این کارو انجام دادم مثلا میام برای بیتکاش واریزو میزنم میگه ایجاد آدرس والد اینه که کلیک بکنم آدرس ساخته شد خب دوباره بینیم تو کیفهای من همونطور که می‌بینید اینجا این آدرس ایجاد شده برای استلار هم همینطور یه مقدار سب میکنیم میبینید این آدرس ساخته شد بعضا میگه این تگ هم در نظر داشته باشید یعنی اگر میخوایم به کسی بدید آدرستتون یا اینکه میخوایید انتقالی بزنید باید در نظر داشته باشین که یه این تگ یه کوده که اینم باید حتما لحاظ بکنه توی انتقال XRP ریپل هم این تگو لازم داری و اگر هم همینطوری میتونین اینجا اضافه کنیم مثلا من اتر کلاسیک ایجاد بکنم خیلی ساده اینام ایجاد شد بریم سراغ بقیهش بایننس کوین ایجاد آدرس و بعدیش هم مربوط به EOS ای ایجاد آدرس رو میزنیم و همونطور که میبینیم توی این یکی هم توی EOS ای هم شما یه تگ دارید که این اینو باید کپی کنید زمانی که میخوایید جای استفاده بکنید این آدرس هم توش سحبت کنید خب برگردیم به کیف پولا همونطور که میبینید تمام این کیف پولای من آدرسش آماده شد یه کیوار هم داره که میتونید اسکن ب کنید که حاللاگر بخواین برای کس دیگه ارسال بکنید. به بهجن اینکه این کد بزنین هم شه که سعی کد و کپی کنید چون یه دونه از این حرف اگه توش عوض بشه اصلا تو شایه آدرس دیگه باشه و با اینجا دیگه غیر قابل بازیاببی یعنی این حساب بانکی نیستش که بتونید برید حالا با روش هایی که مرسوم هست بتونید پول برگرده اینجا دیگه رفته خب برگردیم اینجا میخوایم یه مقداری اتر بخریم این مو روش که من میگم تو بقیه موارد هم حاکم هست میریم تو بازارهای اصلی همونطور که میبینیم مثلا اینجا بیت با ریال داره اتر با ریال، لایت کوین اتر، ریپل، بیت کش همه با ریال هست تا اتر کلاسیک خب من الان کیف پول اتریوم رو ایجاد کردم میام اینجا روی اتریوم به ریال کلیک میکنم یه همچین صفحه میاد تو صفحه بالا شما میتونید نمودار تغییرات قیمت رو بر اساس کندلایی که تشکیل داده ببینید، تصمیم بگیرید که حالا میره بالا یا میاد پایین. حالا یک کندل سبز خوب اینجا درست کرده. احتمالا یه مقدار قیمت بره بالا. البته این بر اساس شرایط توی این سایت نه بازار چون هر بازاری قیمتش متفاوتی رو در نظر داشته باشه. میخوایم بخریم دیگه. میایم اینجا میگیم که حالا مثلا موجودی من اینجا یک عدد خیلی کمیه حالا من اینجا به فرض انتخاب میزنم میگه حدود 400 یه اترو میتونید بخرید با قیمت دو هر واحدش 2 میلیون و 379 هزار سطحان به لحظه که داریم با هم صحبت میکنم دکمه خریدی که من بزنم این اردر خریدم میاد تو تابله پیشنواده خرید اینجا تو ردیف مربوطهش ثبت میشه به اینا اضافه میشه این برای پیشنهاد فروش داره میگه قیمت دو سی ست هفت. اینجا میگه دو, دو سی ست ده ده. این میگه دو سی ست ده این میگه دو هفت میفروشن زمانی که این دوتا قیمت به هم برست اسطلاح میگن مچ شده و معامله انجام میشه از فروشنده به خریدار میره و سایتی که حالا میبینید مثلا کمیسیونش از این معامله برداشت میکنه به همین راحتی شما خرید انجام دادید و وقتی هم که خرید انجام دادید برمیگرین توی کیف پولتون توی کیف پول قسمت اتریوم که مثلا حالا فرض کنیم خرید کردیم اینجا بهتون تعداد میگه مثلا میگه به فرد اون 400 که من اونجا خریدن با قیمت الان قیمت دارویل به لحظه میزنه یعنی اینقدر تتر داری اتر داری با این قیمت و ارزش ریالی به لحظه است. الان مثلا 129 دلاره توی این مارکت و خب یکی از نکاتی هم که این سایت ادعا کرده که این که والتش هست و این که شما میتونید ام احساس امنیتی بیشتری کنید حالا ادعا کرده باید با خودشون تماس بگیرید و حالا جوزیت بیشتری من این سایت رو بابت این معرفی میکنم که خیلی ساده یه سری نکات هم رعایت کرده اما تصمیم گیری در خصوص انتخابش معاملگری با این سایت برابطه خود شما هست این روش خرید یکی از روش های ساده است که با ریال شما این کار انجام میده. حالا فرض بذارید که لیستی که شما الان دارید میدین شده پشت تا کوین تو سرافیه دیگه هم یا با کمتره بیشتر، هستم فرض کنید پنجاه تا باشه شما یه یا توکنی رو میخواین که تو این اصلا لیست نشده از کجا باید پیدا کنم؟ اولا که میدونید این حدود مثلا 6000 تا شده بیشتر کوین و توکنین تو بازار وجود داره و عیش سیگنال گرفتین که مثلا یه کوین خاصی رو گفتن رشد میکنه یا میخواین توی اصلا خودتون به خودتون این نی رسید میخواید سرمایه گذاری کنید تو اینا نیست روش خریدش یا با USDT باید بخرین یا ووچر رو ووچرا که مثل پرفانی و وبانی هستن از صرافی خارجی که با این ویدیو دیگه ما کردیم که توی سایت ب... توی کانالمون به اشتراک میذاریم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو در سار شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید و اگر به این تیپ محتوا علاقمند هستین و میخواین توی این بازار حرفه‌ای فعالیت بکنین پیشنهاد میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو که به لحظه از آخرین اطلاعاتی که براتون به اشتراک می‌ذاریم مطلع بشین دو ویدیو مرتبط با موضوع هم براتون اینجا به اشتراک میذارم امیدوارم اینا رو ببینید بپسندین و بتونید ارتباط این مباحثی که رو براتون به اشتراک گذاشتیم و پیدا بکنید چون موضوع موضوع بزرگی، مارکت مارکت بسیار وسیعی هست امیدوارم که در گری توی کرپتو کارنسی موفق باشید خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا